ἡ μουζικέ, το θέατρον μέρος το δεύτερον, Χεν, ο χώρος, ἡ χωροειδία, δύο, ἡ σκηνή, τρία, οἱ συμμελικοί, τέσσαρα το θέατρον, πέντε το πρώτον διάστημα, έξι το δεύτερον διάσδομα. επτά. Χε εξοόστρα, το ουπερόαιον, οκτώ, το πρόθυρο θεάτρου, ο προθάλαμος θεάτρου, εννέα, το δράμα, δέκα, ε κόμοιδεία, έντεκα, ε τραγωηδεία, δώδεκα, το μελόδραμάντιον, Τριακαήδεκα. Το χημάτιο φουλάκιον. Χε χημάτιο θεέκεε.